יש לנו כאן מעגל חשמלי, סוללה בעלת מתח V. יש כאן נגדים, נגד 1, נגד 2 ונגד 3 כאן. ויש זרם, אז הורם במעגל. איך מודדים מעשי את המתח על הרכיבים האלה? משתמשים בוולט מטר. וולט מטר ככה, מעגל עם V בטחות. ככה מציירים וולט מטר. כך בו. מביאים אני יכול להכניס אותו למעגל, עלי אני אקח את החוטים של ה ולחבר אותם לשני הצדדים של הרחיב במעגל. שאת המתח על פניו רוצה למדוד. אם אני עושה כך ומחבר את החוטים האלה, ה יראה את המתח על R3. או שנשים את ה-VM כאן ומחבר את החוטים בקצוות של R1 במקביל. עשינו לב שמחברים את ה במקביל. תמיד מחברים ה במקביל. זה יראה לי את המתח על פני R1. אם ברצוני לבדש את את הוולט-מטר, וחבר את החוטים שלו להדק החיובי והשתיבי של הסוללה, ולראות עם המתח שמספק את הסוללה עם מה של השם עליה. כך נשתמשים בוולט-מטר, מחובר תמיד במקביל. ברצוני למדוד זרם, עלי להשתמש באמפר-מטר, לא בוולט-מטר. את האמפר-מטר לא מחברים במקביל הרכיב אותו אני למדוד. אנחנו עושים CT זה מספר פעמים, זה מביך. אל תחברו אמפרמטר במקביל. תסביר את הסיבה בהמשך. עלינו לחבר אותו בטוב. אם ברצוני לדעת את הזרם, הזורם דרך 3 עליה את האמפרמטר כאן. אחד החוטים מתחבר לאחד העדקים של האמפרמטר. והעדק השני, לצד השני. הזרם נזרום ישירות דרך האמפרמטר, וזה יראה לנו כמה זרם זורם דרך 3 לא משנה באיזה צד נחבר אותו, הזרם הנכנס ל-R3 שווה ממנו. אפשר לשים אותו גם כן. החלב להיות מחובר בטור. צריך לפתוח את המעגל. לא קל לחבר אמפרמטר. צריך לנתק משהו כאן, ולחזור ולחבר את הצד הזה לאחד העדקים של האמפרמטר, ולחבר לידק השני של האמפרמטר. לא צריך לעשות זאת עבור הוולטמטר, ובוולטמטר נשאיר אותו בחוץ, וניגע בחוטים איפה שצריך. החבור עבור אמפרמטר, עליהם לפתוח את המעגל כדי לחבר אותו. אנחנו נאזיזותנו לאן שרוצים. אנחנו שינו תקן למתה. זה איזה זרם בגנף הזה? אמפר מ터 מחובר תמיד בתור ומרחיב שיתזרם דרקור רוצים למדוד. אמפר מ터 במקומו זה למדוד את הזרם את במקביל ואת האמפר מ터 תמיד מחברים בתור? אמפר מ터 צריך להיות מחובר בתור כדי למדוד את הזרם בגנף מימין של המנגגל. יצרנוינו אם אנחנו רוצים למדוד את הזרם המזורם דרך משהו הולכינו לוודא שהזרם הזה זורם דרך האמפרמטר וכך מקבלים פעילה הנכונה זאת הסיבה שבגללו בונים אמפרמטרים עם מאוד קטנה אמפרמטרים יש התנגדות מאוד קטנה הסיבה היא שאם אמפרמטר הייתה התנגדות גדולה אם מכניסים אותו לתוך המעגל ויישנה דרך הזרם הזה מחלט ידיחות בשנ kedews הם יulifcost כשמודדים מישהו, לא רוצים בערי תוצאות מדידה. כשאני מכניס את amp-Almeter רוצה להשפיע על הזרם שעובר כאן אני רוצה למדוד את הזרם הזורם מבלי שהוא מחובר שם כשאני מחבר את amp-Almeter הזה, על הזרם צריכה להיות הסיבה שבונים amp-Almeter מאוד פתנות זאת גם הסיבה למה אסור לחבר amp-Almeter תראו מה קורה כשעושים... לא זה גרוע מאוד אם ייקח את amp-Almeter אותו כאן וחבר את הצד השני כאן תראו מה יקרה לזרם יש לנו זרם הזור הזרם בא ככה והוא ככה. הוא מגיע להצטלבות הזאת ועליו לבחור. הוא יכול להמשיך שמאלה, או לזרום לכאן ולעבור דרך האר שלוש, או דרך האמפרמטר. אבל האמפרמטר הובל להתנגדות מאוד קטנה. היא יכולה בסדר גודל של מיליון. כל הזרם זורם כאן. כל הזרם הזה יבחר לעבור דרך האמפרמטר. הוא ידלג על כל הנגדים האלה, ישכח מהם ועובר דרך האמפרמטר. אם המתח שלנו ורגיל? נגיד תשעה וולט או שלושה וולט המופעלים על מילי-אום להסרוף את האמפר-מטר יש בהם בדרך כלל נתיך כאן כי ידוע שאנשים עלולים לחבר אותם לא נכון אני עשיתי זאת ושרפתי נתיך צריכים להחליף את וזה מברעס אל תחברו אמפר-מטר במקביל מה קורה וולט-מטר? למה מחברים אותם במקביל? מחברים וולט-מטר במקביל כי רוצים לדעת ואת המתח על פני במעגל צריך לחבר אותו לשני הצדדים כי החרש בין הפוטנציאלים החשמלים בין שתי נקודות והמעpox. אין לא מהו המתח בנקודה מסוימת במעגל. אפשר לשאול כמה זרם LET דרך GH נקודה במעגל, אבל אין לאיםią לשאול מהו המתח בנקודה מסוימת במעגל. הדבר ההגיוני היחידי הוא לשאול מהו המתח בין שתי נקודות במעגל. אפשר לשאול מהו המתח בין הנקודה הזאת והנקודה הזאת. יש כזה תאם. כ�ל אפשר לשאול מהו המתח בין הנקודה הזאת וזאת. יש לזה טעם. אבל אין טעם לשאול על המתח בנקודה מסוימת. או דרך נקודה מסוימת. זה הזרם. הזרם זורם דרך נקודה. מתח הוא בין שתי נקודות. האפרש בפוטנציאלים חשמליים בין 2 נקודות. זאת הסיבה במקביל, בגלל המחברים וולט במקביל, בגיוון שמחברים אותם. במקביל לבולט יש התנגדות מאוד גדולה. לפעמים בסדרי גודל של אלפי אום. או אפילו מיליוני אום. עם מספר אומי גדול. אם נחשוב על זה, הסיבה היא שוב שאיננו רוצים להפריע, הדבר אותו אני מודדים. אני מודד את המתח על פני נגד. אם מחבר וולט-מטר בעל התנגדות קטנה, פה אמרתי לכם מה יקרה. הזרם הזה, הזורם מהסוללה, ינסה לעבור דרך הוולט-מטר, לא רק שזה יקרקל את הוולט-מטר, הזרם גם לא יזרום יותר דרך R3, לכן לא יקבל את הקריאה המכונה עבור המתח 3 כשלוודא שלוולט-מטר יש התנגדות מאוד גדולה. טכניק, מעט מאוד זרם, אולי מזרום דרך ה כי אנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים את דרך אז, אם יש לנו מתח של 100伏, אנחנו יודעים שזו 100伏. אז, אם יש לנו מתח של 100伏, אנחנו יודעים שזו 100伏. אז, אם יש לנו מתח של 100伏, אנחנו אם אני יכול מתח את המתח 伏 אנחנו יודעים להיות בטוח שזה אותו זרם, יש לא יקבל מדידה מדויקת של המתח. אפשר לשאול יודעים שזו אם יש לבולט-מטרים יש נקודת מאוד גדולה. אם אותו פה, לבולט-מטר יש נקודת מאוד גדולה, לא נפרוף אותו. אבל תחשבו מה יקרה לזרם. אם יוצא מהסולה לעזור. הוא יכול לבחור, הוא יכול ללכת דרך R3 ודרך ה בולט או דרך R1 ו-R2. לבולט יש מאות אלפים ואפילו מיליון אומים, ארכן הזרם ילך דרך כאן. הוא ישכח מזה, וידלג על זה לחלוטין. הם מחברים וולט בטור במקום במקביל מחסלים כל זרם דרך הענף של המעגל בו הוולטמטר מחוגר. הוא לא יסרף, הוא לא כל כך חדים כמו האמפרמטר, אבל נקלקל את המדידה, כי הוא לא מתוכנון לעבוד ככה. זכרו, וולטמטרים מחברים במקביל לרחיב במעגל, שעל רוצים למדוד את המתח. אמפרמטרים מחברים בטור לרחיב שרוצים למדוד את הזרם דרכוס. אולי אתם חושבים שאתם לעולם לא תחברו אמפרמטר במקביל, כי אין לכם כל טיפשים. היום צריך לנזהר כי רוב המולטימטרים הם גם האמפרמטר וגם וולטמטר תלוי לאיזה מקום מכוונים את החוגה אם אורחים ניסוי בו מודדים זרם על המולטימטר מכוון כאמפרמטר, הכל בסדר אם עוברים למדידת מתח ושוכחים להעביר את המחוג לוולטים במקום אמפרים זה אומר שמחברים אמפרמטר במקביל מבלי לשים לב זה מה שקרה לי אל תיתנו שזה יתקרה לכם. לדקו את המחוגה במולטימטר, ותאו שהוא מכוון למקום הדרוש לכם, ואל תסרפו נפחים.